Abhi kand deher manote man ho Main dueni dukat ratu karan Abhi kand kada atinte mataka nibagi athurakatam rava paam nadike ma undu dukaṭa rasidanu pul gala vinirabadina adhi sandadi baba gele ki na bachena uhula gan gan eta kandave her mahudi man iku din dukata